Szeretettel ajánlom a figyelmetbe a nemrég megjelent új könyvemet, az Akasa templom titkai. Egy újabb, hosszú, mély indiai kutatóút eredménye ez a könyv. Olyan információkat kaphatsz belőle, amiket ott, Dél-Indiában, Csidámbarámban, az Akasa templom főpapjaitól, illetve a sorslevelek felolvasóitól kaptam. tanítások információk, részletek, meditációk, imádságok, illetve olyan mély háttértudás, aminek a jelentős része eddig nem volt elérhető. Megismerheted a templom történelmét, az eredetét, az elrendezését, illetve mindazt a lelkiséget, amivel ott évezeredek óta foglalkoznak. A könyvet a sorslevelek.hu-n tudod megrendelni, illetve a nagyobb könyvesboltokban is megtalálod. A címe az Akasa templom titkai.